بسم الله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم o ghajahn namah wali din fir wali sa ba khad ba khad al mutakabbiri <music> <todic music> ستے تذکرہ کیا ہے اور مثال <سؤال> بھی دی ہے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی پڑھ کر سفر کا مظاہرہ کیا اور سفر کا دامن نہیں چھوڑا صلی اللہ آپ نے کوئی پرواہ نہیں کی حالات کی تنگی ساری چیزیں پس ڈال کریمت اللہ کی سربدی کے لیے جان ہی کو اس اپنا پریشانی میں یہ لوگ ایمان نہیں لے کر آتے اللہ رب العزت کا کے, کے بارش ہیں, ہیں ان کو بھی یہی ترقی کو کہ صبر کا دعویٰ نہیں چھوڑنا آپ کا کام پہنچانا ہے پیغام دینا ہے, دینا ہے اللہ رب العزت ایک تیار میں ہے نبی اکرم <سلام> صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا تھا کہ پریشان جو نبی گزرے اور چیرا گیا اور کنگیاں نبی اکرم صلی اللہ وسلم نے اس بات کی ترمی امت تو ہے لی ہوتی اس لیے ہمیں حالات کی تھوڑی خوشی دے کر پریشان نہیں ہونا چاہیے اور اپنا اس مطلب جو ہے سنوار کر لے اللہ سے تعلق اللہ حالات سے اللہ جو انکار کرتے تھے نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہید کا تکبر میں ان کا انجام بیان فرمایا اور فرمایا کہ پیارے نبی آپ دنیا میں ہی دیکھ ان کا انجام کہ اللہ رب العزت کس طرح ان کو تباہ کرے گا کس طرح قوموں کے اللہ رب العزت نے تذکر کیے اور کچھ لوگوں کو نبی بڑے بڑے اس میں مارے گئے اور اسلام کا کلچر جو ہے وہ لوگ ہونے کے لیے نہیں آیا ہمارے ہیں ہم اپنی کتایاں دور کریں ہم نے پڑا تھا اللہ رب الز جگہ جگہ فرما رہے اللہ فرمائیں گے نہ ماننے والے اپنی من مانی کرنے والے اپنے پڑوں کے پیچھے لگنے والے, پڑوں اپنی کرنے والے اور میرا شریفتے تھے آؤ وہاں بھی اللہ حساب کے دروازے پر جانے لگیں گے تب بھی اللہ کہ شریت جب جب کا مقام نہیں جانا آب ابا جہنم جمعنم کے دروازوں میں لہذا اللہ اللہ حق ہے اللہ نے جو وعدہ کیا کرتے اور تو آپ کو دیں. کی زندگی میں کیسے پہلے کہ اللہ رابطہ سے آپ نے بھی لوٹنا ہے اور ان لوگوں نے بھی لوٹ کر ہماری